Morjes, tuota, lokakuussa viime vuonna aloitin näitä videoita julkaisemaan ja aina joka sunnuntai laittanut videon. Nyt viime viikolla ensimmäistä kertaa jäi viikkovälistä ja no pohoittelut, jos joku sitä kielipitkällä odotti, mutta sinällään oli kyllä ihan hyvä syy, on ollut aika hullu. Viikko puolitoista tässä takana. Oikeastaan nyt on ensimmäinen semmoinen päivä, sanotaan pari viikkoon, että voi vaan olla kotona kaikessa rauhassa eikä ole mitään pakollista menoa tälle päivälle. Heti huomisaamulle toki on, mutta tänään saa vähän rennommin ottaa. Tosiaan tuossa. Kesäkuun vikapäivä oli muuttopäivä Joensuusta tänne Espooseen. Oli aikamoinen projekti, että sanoisi monta liikkuvaa osaa. Ja tietysti se vaikeutti tämä valtavan pitkä välimatka ja tietysti se, että en ollut suinkaan yksin muuttamassa, vaan puolison ja kissan kanssa, jonka, jonka vuoksi sitten joudutti useammassa erässä tulemaan. Ja kaikki meni kyllä suunnitelmien mukaan, ei siinä, mutta oli raskasta, niinku olettaakin saatto. Ensinnäkin se pakkaaminen jo ennen sitä muuttopäivää ja sitten se itse muuttopäivä ja siitä seuraavat pari päivää, kun piti jotenkin saada tämä asunto niin inhimillisen näköiseksi. Ja Muuttofirmahan meillä totta kai oli apuna Joensuusta tuo Suomen muuttofirma Oy, ja tosi hyvin kyllä hommat toimi heidän kanssaan, että ei tulivat ajallaan sovitusti tosi ystävällistä niin palvelua, ja eivät valittaneet, että onpa raskasta ja kauheata kantaa, ja sillä Joensuun päässä oli aika ikävä rasti sinällään, kun kolmas kerros ei-hissi ja kapea rappukäytävä niin siinä on saanut hikoilla. Ja täällä sitten Espoon oli olin toki itsekin auttamassa siinä kantamisessa. Täällä on silleen helpompi, että ei ole portaita, mutta sitten Täällä toisaalta niin ei päässyt lähellekään tuota ulko-oveja, koska tuossa on paino rajoitettua aluetta edustalla. Niin se iso auto piti jättää tuonne hevon asti ja sieltä sitten rullailla tavarat sisään. Mutta joo, muuttofirman kanssa hyvin meni se asia, mutta tietysti lasku tuli perästä. Aika helvetin iso lasku. Muutamaa euroa vaille 2000 euroa. Ja se, se tuota, mitäs tuohon nyt sanaus Että ei mahda mitään. Se on nyt jo maksettu tietysti, mutta totta kai tuommoinen niin pistää sitten vähäksi aikaa vähän tiukkaan tuota, rakoon joutuu sitten muusta säästämään, mutta semmoista se on, ja toivottavasti nyt ei, ei tämmöisiä valtavan pitkä välimatkan muuttoja nyt tulisi enää, ainakaan ei, en, en usko, että semmoiseen läheen enää ikinä. Kyllä sinä sen verran tuota, tuota koville otti tämä. Mm, mm. Ja sehän nyt ei tietenkään ainoa mm, asia mm. ole ollut tässä, kun tuota olen alo, aloittanut nyt taas sekuritoiksella työt. Ja tuossa viime viikolla olin tekemässä niin kuin paikkausvuoroja tuolla äh, foorumin kauppakeskuksessa, yövuoroja. Siinä oli oma opettelunsa, koska se on outo talo minulle, en ole siellä siis aiemmin ollut töissä, niin tota, aika sokkeloinen paikka, paljon opettelua, paljon portaikoita, paljon lyhenteitä ja eri kiinteistöjä. Että ei, ei todellakaan pelkästään ole se kauppakeskus, jonka niin kuin ihmiset yli, yleensä näkee, kun siellä asiakkaana käy, vaan siihen kuuluu monta monta muutakin rakennusta siinä ympärillä ja palaa kerrallaan sitten, availlaan ja suljetaan ja tarkastellaan, niin ei ollut ihan helppo aloitus se. Mutta sitten nyt kun on sunnuntai, niin huomenna aamulla menen sitten oppivuoroon Triplaan, Pasilaan. Ja se olisi tarkoitus, että siitä tulee sitten minun vakkaripaikka, että siellä on sitten jatkossa. Ja jos muualla on, niin sitten se on joku poikkeus. Mutta se nyt alkaa tuntua Tuntua paremmalta, kun on päässyt tässä vähän jo asettumaan. Niin alkaa pikkuhiljaa arkipyörimään normaaleja latujaan pitkin. Että... Tosiaan aika täysiä päiviä ollut, ollut tässä viimeiset puolitoista viikkoa. Mutta kivaa oli tuossa muutamia vanhoja kavereita kävi tapaamassa eilisiltana ja vähän veresteltiin muistoja niiltä ajoilta kun olin tulla sellossa töissä. Ja to, kyllä hauskaa riitti ja ehkäpä tässä sitten päästään tapaamaan vähän useamminkin kun kaikki nyt asutaan tässä suht lähellä toisiamme. Ja no, pu lehän tämä on tietysti iso muutos, kun on koko ikänsä asunut siellä Pohjois-Karjalan seuduilla, mutta ihan hyvin on alkanut kuitenkin sopeutuminen, että on aloiteltu lähinnä siitä, että miten julkisilla kuljetaan täällä ja ihan, ihan jo menee niin vanha tekijä. Tuota, Tässäpä nytten kuulumisia, että ehkäpä sitten ensi viikolla jotakin muuta kuin pelkkää tämmöstä omien kuulumisten päivittelyä, mutta kiitokset katsomisesta ja ensi viikkoon. Moikka!